Az indiaiak nagyon békések. Nem véletlenül hagyja el az életüket a spiritualitás. Wikipédián olvastam, hogy több mint ezer éve India egyetlen más országot sem támadott meg. Annak ellenére, hogy az ő határaikon folyamatosan súlyos konfliktusok vannak. Itt Lendélent, Amien azt tapasztaltam, hogy az emberek nagyon kedvesek, közvetlenek, segítőkészek, egyáltalán nem agresszívak. Igyekeznek a konfliktusokat kedvességgel és gyorsan megoldani. Azért, hogy megoldjának egy helyzetet, mindent megtesznek. Eredmény az nem mindig az igazi, de az erőfeszítést azért érdemes értékelni.